بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الوكوى وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه أن ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوث فارجع البصر هل ترى من مرضع بطر كرة ينقرب إليك واخترنا لهم عذاب السَعِيرِ والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ مصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز بها الغيب كلما ألقي فيها فهد سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا ضلام كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فتبقى لأصحاب السعير إن الذين يغتون ربكم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو ذهروا به إنه عليم بذات الحدود ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه كيف الأرض فإذا هي تموت أم من في السماء يُرسل عليكم كيف وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف فاتروا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كافرون إلا كبيروه أمن هذا الذي يرزقكم انت كرزقه بل لست في عتو ونصور افمن يمشي مكبا على وجهه ابدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم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 فكفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك الله ومن معي أن رحمها فمن يجيرك الكافرين من عذاب أليم قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَحْكِي